تعالوا بعض نتعلم ازاي نحسب كميه الخرسانه والحديد في الاوعاد العاديه والمسلحه والسميلات والشدات سوري ازيكم يا باشمهندسين هنتكلم النهاردة ازاي أنا بحسب كمية الخرسانة والحديد وازاي أعرف التكلفة بالنسبة لي كام بشكل مبدئي عشان أعرف أشتغل أنا لسه بشوف تكلفة بند بشكل بروكي كده حاجة في السريع فلازم أبقى معايا إيه أعرف أحسبه بسرعة دي فورمة أنا أعملها هسيبها لكم برضه في لينك في الديسكريبشن لحد محتاجها في يوم تعرف تستخدمها انت كلها تعمل انت هتدخل الداتا بتاعتك حسب الموقع بتاعك او المشروع اللي معاك وبناء عليه الشيت هيحسبها طيب احنا قلنا ليه بنستخدم ليه انا بح بحتاج حاجه سريعه كده ليه ما صممش كده اقول للراجل ده انا احتاج 200 متر خرسانه لا ما ينفعش انا لازم ابقى عارف بسرعه كده المشروع ده ايه ايه الدنيا معايا فيه طيب هنا هنتكلم على القواعد العادية، إزاي بحسب خرسانة القواعد العادية، القواعد المسلحة، إزاي بحسب خرسانة القواعد المسلحة، وإزاي بحسب حديد القواعد المسلحة، ونفس الكلام على السملات، خرسانة السملات، وحديد السملات، وبعد كده تكلفة الحديد والخرسانة كماتريال. العمالة لها حسابها لوحدها، ممكن بعد كده إن شاء الله ناوي أعمل لكم فيديو عن إزاي بحسب كمية الإنتاج والتكلفة، ومحتاج كام عامل، وكده يعني. نبدأ في القاعدة العادية باختصار الحج عبارة عن طول في العرض في الارتفاع طيب أنا هنا في المشروع ده كان معايا طول القاعدة العادية ستين والعرض بتاعها متر سبعين. فده فمجموعة ستين في متر 4.24 يبقى أنت هتدخل الطول والعرض بتاعك وهنا تدور ارتفاع القاعدة ارتفاع القاعدة ده كان 30 تمام طيب. أنا هحسب كمية خرسانة كمية الخرسانة هي عبارة عن ارتفاع قاعدة ضرب المساحة، طلعت معاك متر واتنين وثلاثين متر مكعب. طيب، هنا عدد قواعد، أنا هنا كان معايا في موقع اتنين وعشرين قاعدة بنفس المساحة ديت أو نفس النموذج ده، لو أنت عندك كذا نموذج هتقدر تكرر الخطوة دي وفي الآخر تجمع. بعد ما بتتخبطهم بتقدر إيه؟ اتنين وعشرين ضرب واحد وثلاثة ستة، طلعت معاك حوالي تسعة وعشرين متر مكعب. تمام تمام يا باشمهندس مكعب طيب نفس الكلام على الخرسانه المسلحه طيب في الخرسانه المسلحه عند مساحتها كانت يعني 2.1 والعرض كان 1.2 مجموعها كانت 2.52 نلاحظ هنا ان القواعد القواعد المسلحه اصغر من القواعد العاديه بس في حقيقة انت هتلاقي ان هم تقريبا قريبين من بعض فرق بسيط ليه؟ لانه هناك عندي ارتفاع العاديه 30 دي ارتفاعها 60 فلو انا هنا حطيته هنا زي ما بقول طيب تيجي هنا ده ده الطول وده العرض ده الارتفاع طلع مثلا ده المساحه طلعت معاك 2.25 ارتفاع الارتفاع بوينت ستة. انا حاطط لك المعادله اصلا بتحسبها لوحدها بص هنا هتلاقي ان انا عامل لك ديت هي قيمه الارتفاع انت بس هتحط هي .6 هو يحسبها لوحدها يعني مثلا أنا غيرت البوين ستة ديت خليتها 3 هتلاقي الارقام كلها اتغيرت تحت. طب لو انا حط ديت بوين انا ده رجعت ستة هو حسب كل اللي معي. نفس الكلام عد اوعد اربعة عشرين طيب. كمية الحديد. وده اللي انا محتاجه يعني ده اهم حاجة معي. كمية الحديد بص كل متر مكعب تقريبا بيستهلك 90 كمية وتبقى 90 فباقي انا بقول 90 ضرب تس... ضرب كميه الخرسانه اللي هي عباره تمانية ده الشيل برضه واخدها بلاحظ ان انا واخدها هنا وبحسبها لوحدي ف 90 ضرب 36 طلعت معاك 32 و65 كيلو جرام انا محتاجها بالطن فبقسم الرقم ده على 1000 بيطلع معايا 3 طن وربع يبقى انا عرفت هنا ان انا محتاج كميه خرسانه 3 طن آه... كميه حديد معلش 3 طن وربع. طيب السميلات باختصار كده انا مش هقعد احسب بقى طول السميل وعرضه لا انا هبقى في دماغي كده ابقى عارف انه السميل هو عباره عن ثلث القاعده المسلحه. طيب ده الثلث القاعده المسلحه هتلاقيها هو جايبه من هنا برده ده فورمه زي ما احنا قلنا اللي هي اي e. بوينت 14 هتيجي على اي e. 14 اهي ادي 1.52 هتلاقيه هو خدها لو انا غيرت ديت لا ثواني ديت عشان معدلة بس فهيحسبها لوحده مش عايزين نعرف فيها ماشي. دي ماشية فكمية الخرسانة تبقى عندك الثلث ضرب كمية الخرسانة بتاعت تتل المسلحه يطلع معاك نص متر تقريبا طيب أنا عندي كم سميل أنا عندي أربعة سم مثلا طيب هتلاقي معاك أربعة 24... فتبقى معاك كمية الخرسانة نص متر في أربعة معاك 12 نص المتر فأنا كده عرفت كمية الخرسانة طب الحديد الحديد هو عبارة عن خمسة في عن المي... عبارة عن 85 من كمية الخرسانة المسلحه عبارة عن خمسة وتمانين من كمية خرصام في السملات. كمية خرصام شلحة لانا احنا هي اتناشر ضرب خمسة يبقى خمسة هيطلع معاك عبارة عن 1028 كيلو جرام. على الف تطلع معاك حوالي طن. يبقى السملات هتحتاج معايا طن. طيب. بتيجي على حاجة هنا وهي الاجمالي. اجمالي الحديد بتاع القواعد والسملات. أنا كان معايا في, في الحديد بتاع القواعد كان عندي ستة. كان في السملات 1.02 مجموعهم مع بعض كان اربعة طن و30 كيلو، 4 كيلو معلش و300 كيلو طيب تيجي نحسب التكلفة الحديد النهارده في السوق عامل الطن بتاعه 22000 فانت هتقول 22000 ضرب ال4 طن و300 كيلو طالع معاك حوالي 94400 مبلغ كده طبعا ضغط مبلغ ضغط تيجي نفس الكلام على الخرسانه الخرسانه النهارده في السوق عامله حوالي 900 طبعا زي ما قلنا في عندك محتوى خرسانه وجهات خرسانه طيب محتوى الخرسانه في في الاواعد في في الخرسانات اللي هي الاواعد بتبقى المحتوى الخرصام بتاعها هو عباره عن 250 وخمسين. طيب طبعا المشروع التاني كل مشروع له مواصفاته. بس غالبا نهاية تبقى 250 ده ايه قوة بتاعتها. والمحتوى الخرصام بتاعها كام 350 وخمسين? في في العمود بتختلف معاك في العمود الجهل بتاعها 350 وخمسين والمحتوى الخرصام بتاعها كام ربعمية? هتلاقيها موجودة معاك في المقايصة عموما يعني التكلفة بتاعتها او المواصفة بتاعت الخرسانة. ده باختصار ازاي انا بحسب كمية الحديد بتاع الخرسانة والقواعد والسيميلات وفي فيديو كان قبل ده كنت انا موضح فيه ازاي بحسب كمية الخرسانة في العمود وفي الـ في ال في, في العمود وكان في, في فيديو تاني في, في السقف والكاميرات. ده كده انت ايه باختصار كده تعرف تجمع بيهم تكلفة المشروع بتاعك كام كخرسانات. شكرا.